האם ניתן לפתוח חשבון אחד באמזון לשני אנשים פרטיים שרוצים למכור? שואל את צבי, הצבי. צבי היא הנה שובה שפירות. צבי, לא ניתן להקים חשבון לשתי אנשים, ניתן להקים חברה, שהיא של שתי אנשים, ולקשר אותה לאמזון. אז אם אתם מתכוונים לעבוד כשותפים, תקימו לשתיכם חברה, תעשו שמה שהיא שוטפות, ותם ממשקו אותה לאמזון. אמזון לא מאפשרים לשים הרבה שותפים בחשבון, או אם כן, כדאי שתשאל אותם, אני לא מאמין שכן. השיטה הכי פשוטה, הכי קלה, הכי אופציונלית, זה פשוט להקים חברה. שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותם בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.